أنا من جمعية أجيال دوسي والمكلف بتنظيم سباق الجري. نعم اللجنة التنظيمية أنا كنت مكلف بالسباقات. سي الخالق طرح قبيله واحد السؤال للسيد احمد الصفار السيد القادر السيد القادر طلع طرح واحد السؤال على في جمعيه اجل التضامن بوصي واش كانت عداله مجاليه بين الدواوير هنايا آه طبيعه الحال حنا يعني ف... واش كل جميع... بلديه خديتو منها مشارك شنو هي يعني المعيار اللي خديتو باش عززوا هذه المشاركه آه تحياتي اذا آه... اذا في هذه السباقه هذه كانت واحد العداله مجاليه كبيره بحيث ان رغم ان دوار 12 يتواجد في بريسانه الجنوبيه الا ان التغطيه كانت في بريسانه الجنوبيه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 مسافه السباق حددنا رغم اننا في الاعلان كنا دايرين سباق 800 متر ولكن الاطفال صغار ما يقدرواش يجريوا 800 متر اطفال صغار درنا لهم 200 متر مش بزاف و الاطفال الاقل من فئه يعني 400 متر دابا عاد نديروا الفئه ديال 800 آه نعم متر. بالنسبه للتامين التقنيه اللي اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجدر السباق في ظروف مناسبه يعني حيت أطفال وداكشي تشكاوا من الرمله قالوا يمكن بعض البلايص اللي آه اللي فيهم من الرمله ولا آه ولا انهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. احنا احنا الاطفال اللي كيجريونا نفس السباق وما اطفال بوادي راه مولفن با بالرمال زائد الامكانيات اللي عندنا الملعب يعني ما عندناش هي الامكانيات لأننا نديرو لهم ملعب مطاطي ف الاطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذاك يرجع الضعف الحاله الماديه دياله ديالنا الجمعيه اللي ما يعني قدروش نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين، فالاطفال الاغلبيه ديالهم اللي لقوا صعوبه انهم جروا آه. بالحوكه، تعرف درجه الحراره شويه مرتفعه فالاطفال شويه حسوا بالصعوبه آه ضرريه. طيب شنو التوقيت يعني واش ضبطوا بالعداد يعني التوقيت اللي حصلوا عليه آه التوقيت ضبطت يعني. آه لنا اللجنه المنظمه هي يعني عندنا في التوقيت آه عند آه عندنطرحوا عن عن لكل آه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 نحس أنه تنظيم وحالة بان وفره لأحدي الأطفال الصغار بجميع مقاش في, في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم نعم بالأخص و... بالنسبة للعدد المشاركين بالنسبة للفئات البراعيم هذول شها كانوا عدد المشاركين عدد المشاركين كانوا عددنا 14 في أقل من اقل من 10 اقل من 10 سنوات وعندنا 10 10 في اقل من 12 سنه ودابا أقل الفئه الاخرى فيها حاليا وصلنا واحد 10 ديال المشاركين ولكن باقا ما حصرناش ما حصرناش ربما يجي شي واحد متاخر انا على المشاركه ديال الفئه ديال النساء ديال ديال دي يعني وش عندك شيء يعني مور من السباق ديال 800 متر ديال الفئة الأقل من 15 سنة عندي روعة السباق الفتيات فتيات وقصومه الكبير اللي من يعني كان يعني كانت كبير ان السنوات بعدا خصوصا السنه الاخيره بعد اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذ الوجوه الرياضيه اللي يعني كت يعني كتعطي الوقت كت وقتها باش تنجح هذا العرس كرة انت ولا السي سوهايب ولا الفعاليات المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين دوار رأي جمعي رأي جمعي في الدوار الزيتوني ولا السيد رئيس رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي بغاده استاذ يعني واش كاين شي دعم من شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم اللي ساهم وجا له التحيه ما ضمن حاليا في الدوري هذا هو الدعم كينجا من فئات المشاركه الدوري احنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الـ تنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار اللي شاركوا في دوري كره القدم هو اللي المساهمه من الفرق الرياضيه لان احنا قدرنا كاللجنة وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين عا المشاركات المشاركات الرياضيه كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من دعم رئيس دعم شخصي. اه شخصي يعني مش من الجماعه. لا مش من الجماعه وانما من المال الخاص. دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي عندنا كنشكروه دي من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو والعرائش انفو كنشكرو على المجهود ديالو هو لنا المجال انا استعملنا حتى بليفاريير كيما كتشوفوا وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى زائد واحد ساهم معنا بواحد المبلغ أني في المبلغ من ماله الخاص كنشكرو على هذا نشكرو على هذه المبادره الطيبه من ناحيه الاموال كيما قلنا ان المساهمات احنا في بدايه ديال اول دوري ربما كنتمناوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات تاع بريسان الشماليه ولا بريسان الجنوبيه ولا جميعها. ان شاء الله بخير ان شاء تحيه ديال يعني شوف الرساله اللي كتبغي توجه لهم يعني كون ضيوف كبار لاعبين يلعبوا في المغرب التطواني لاعبين يلعبوا في الجيش الملكي مدرب الشهير العراقي هو السي هشام العلاوي سي دريس فيلا المنير الصيباري مصطفى الشو من الخارج اه حتى <تاو>. في <تصفيق> الجاليه <سينة>. مناسب اشاره <تصفيق> للجالية <اللوتيعي>. مدرب اكاديميه فينسنت <تصفيق> كومباني لاعب مانشستر سيتي. اه يكون توا حداش تقول الدور؟ رشيد الوت رشيد علوات مرحبا بالجميع اول حاجه مرحبا بالجميع وهذا فخر لنا اننا اول دوري واول منطقه في دوري دوار 12 دوار 12 هذا فخر لنا ان يكون هذه الوجوه هذه مرحبا بهم دوار اما بالخصوص رجع ندوز الجمهور هذا اللي عايشرفنا طبيعة الحال الحضور ديالو اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه لانه رغم انك تشوف الدوري انه في دوار 12 راه دور المنطقة كاملة كتساعد أنه ينجح، علاش الناس كما كتشوفو هما ولا الملالحة من جميع الأماكن كيحاولوا أن الدوري ينجح باش واحد الصورة جميع المناطق بدون استثناء رغم كيكمل الشكر للناس المجاورين لانهم كان لأ لهم انهم يساعدونا لانهم يريدون ان في المنطقه ديالهم يعطي الصوره باش تبدل لك الصوره على ان رسانه وكتقوموا <تصحيح> الكبيره اللي كتقوم على المنطقه اللي يعني كانت كبير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 رغم ان الدوري الكبار اللي في دوري كره القدم هو جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه لان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين عا الرياضيه كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من داخل رئيس دعم شخصي. اه شخصي يعني آه مش من الجماعه. مش من الجماعه وانما من المال الخاص.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 من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات إحنا بدايه الاول دوري ربما كتمناو من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات التبريسانيه الشماليه والبريسانيه الجنوبيه اضافه من عمال جمعيه أجيال الدوسي والمكلف بتنظيم سباق الجري اللجنه التنظيميه وكان المكلف السباقات. السي عبد الخالق طرح قبيله واحد السؤال للسيد احمد صوفا. عبد القادر. السي عبد القادر طرح واحد السؤال على السيد احمد رئيس جمعيه اجل التضامن الدوسي واش كانت عداله مجاليه بين الدواوين هنايا. اه بطبيعه الحال احنا هنا. يعني ف... واش كل باديه خدمتو منها مشارك شنو هي يعني المعيار اللي خديته باش اعززو هذ المشاركين. آه. تحياتي اذا آه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 لجات فيها رياضيه اقل من عشرة سنوات وليت شفت الصفاق ديالها اللي انتهى ب مسافه 800 متر مسافه آه. 100 متر مسافه سباق حددنا رغم اننا في الاعلان كنا دايرين سباق 800 متر ولكن الاطفال أطفال صغار ما يقدرواش يجريوا 800 متر الاطفال صغار درنا 200 متر مش بزاف والاطفال الاقل من فئه يعني 400 متر دابا عاد نديروا الفئه ديال 800 آه نعم بالنسبه للتقنيه اللي يشوفوها يعني باش تساعد يعني باش يجري السباق في ظروف مناسبه يعني حيت اطفال ديكشي تشكاوا من من الرمله قالوا كاين بعض البلايص اللي آه اللي فيهم الرمله ولا ولا آه انهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق حنا حنا الاطفال اللي كيجريوا نفس السباق واطفال البوادي راه مولفن بالرمال زائد واد الامكانيات اللي عندنا الملعب يعني ما عندناش الامكانيات اننا نديروا لهم ملعب مطاطي فالاطفال الأطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذا كيرجع الضعف الحاله الماديه ديال ديالنا الجمعيه اللي ما نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين، فالاطفال الاغلبيه ديالهم اللي لقاو صعوبه انهم جروا آه. بالكو كتعرف درجه الحراره شويه مرتفعه فالاطفال شويه حسوا بالصعوبه آه. ضرريه آه. بالنسبه للتوقيت التوقيت يعني واش ضبطتوا بالعداد يعني التوقيت اللي حصلوا عليه آه. المتسابقين التوقيت ضبطات يعني. آه. لنا اللجنه المنظمه هي يعني عندنا في التوقيت آه. عند آه. عند آه. عن آه. عن طرحوا لكل آه. كل متسابق شي حاجه في التوقيت ديالو لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش يعني آه كاين شي نقطه اخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا آه النقطه اللي ممكن نضيفها أننا احنا في البدايه ديالنا هذا اول اول سباق كننظموه يعني مازال كنطوروا مع الوقت مازال عاد بقالنا كنتمنوا تكون عندنا مساعدات ماليه اللي تساعدنا اننا من بعد نحسنوا حسن التنظيم حسن الحفله نوفروا لمالا احديه الاطفال الصغار باش ما يبقاش في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم نعم والاخص بالنسبه للعدد المشاركين بالنسبه لفئات البراعم هذو شحال كانوا عدد المشاركين عدد المشاركين كانوا عندنا 14 في اقل من اقل من 10 سنوات اقل من 10 سنوات ####وعدنا عشرة, عشرة# في أقل من 12 سنة ودابا أقل الفئة الأخرى فيها حاليا وصلنا إلى عشرة ديال المشاركين ولكن بقى ما حصرناش م# حصرناش تجيلات ربما يجي شي واحد متأخر أنا عموما المشاركة ديال الفئة ديال النساء ديال# الف... يعني واش عندك شي جديد شي... يعني لا لا دابا حاليا مور من سال السباق ديال 800 متر ديال الفئه الاقل من 15 سنة غنديروا عا ثاني سباق للفتيات فتيات و كتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا لها بالسو هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها يعني كانت خبطت واحد التهمش كبير الا السنوات بعدا خصنا السنه, السنة الأخيرة يقي البلدان جات فاجات بهاد الوجوه الرياضيه اللي كيعني كت يعني كتضمن يعني كت آه كت وقتها باش كتنجح هذا العرس كره اليد ولا الشيسوايب ولا الفعاليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين ندوار ولاد الزيتوني ولا السيده رئيس آه رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي بغاده بغاده يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم اللي ساهم وجا له التحيه مرحبا بمباراه حاليا في هذا الدوري هذا هو الدعم كينجا من فئات المشاركه الدوري احنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه تنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار اللي في دوري كره القدم هو المساهمه من الفرق الرياضيه، لان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين ش... مشاركات المشاركات الرياضيه كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من ضخم دعم شخصي. اه شخصي مش يعني مش من جماعة من الجماعه وانما من ماله الخاص. دعمنا بواحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي آه عندنا كنشكروه دي من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو نشكره على المجهود ديالو، هو فتح لنا المجال أنا استعملنا حتى بليفاريير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى، زائد ساهم معنا بواحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. نشكره على هذا، نشكره على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات احنا في بدايه اول دوري، ربما كنت منه من خلالكم عاوتاني ان.. يكون واحد دائم مستقبلا من الفئات تبريسانيا الشماليه ولا رساليا الجنوبيه ولا إن شاء الله على تحية ديال يعني شوف الو... الرسالة اللي لهم يعني يكون ضيوف كبار لاعبين يلعبوا في المغرب التطواني، لاعبين يلعبوا في الجيش الملكي، مدرب شنو العراقي، سي هشام العلاوي، سي دريس فيلا، المنير الصيباري، مصطفى الشو ضيوف من الخارج. آه حتى هذا جالية. مناسبة إشارة يعني الجالية مدرب أكاديمية فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي. يا يكون 11 كثر رشيد الوات رشيد آه آه <تصفيق> آه مرحبا بالجميع اول حاجه مرحبا بالجميع وهذا فخر لنا اننا اول دوري أول منطقه في دوري دور 12 هذا فخر لنا انه يكون هذه الوجوه هذه مرحبا بهم اما بالخصوص بخصوص أه ندوز الجمهور هذا أه اللي عيشرفنا طبعا الحال الحضور ديالو اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه لانه رغم ان تشوف الدوري انه في دور 12 تساعد ضو المنطقه كامله كتساعد انه ينجح، علاش الناس كما كتشوفو هما ولا زيتون ولا بغاده، آه من جميع الاماكن كيحاولوا ان ينجح يعطي الصوره جميع المناطق بدون استثناء راه كيكمل الشكر للجناس اللي المجاورين لانهم كان لهم الشرف انهم لانهم ان الدوري في المنطقه لهم يعطي واحد تبدل هذيك الصوره لان رسانه و المنطقه كانت وحتى مش كبير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 عامنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو والعرايش انفو كنشكروه على المجهوده ديالو هو فتح لنا المجال انا استعملنا تاب لافاريير كما كتشوفوا وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون تا هو في المستوى زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص كنشكروا على هذا كنشكروا على هذه المبادره الطيبه آه من, من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري آه ربما كنتمناوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا <تصفيق> يعني يعني من فئات تبريسانيا الشماليه ولا رساله الجنوبيه ولا ديال يعني الرساله يعني يكونوا ضيوف كبار لاعبين يلعبوا في المغرب التطواني لاعبين يلعبوا في جيش الملكي مدرب شمال العراقي اللي العلاوي فيلا المنير الصيباري مصطفى ضيوف من الخارج. اه حتى حضن يعني الجالية مناسب اشارة للجالية مدرب اكاديمية فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي. يعني آه هو يكون 11 كتقول الدور. رشيد الوت رشيد الوت آه. آه آه مرحبا بالجميع أول حاجة مرحبا بالجميع وهذا فخر لنا أننا أول دوري وأول منطقة دوري دوار 12 دوار 12 هذا فخر لنا أنه يكون هذه الوجوه هذه مرحبا بهم دوار أما بالخصوص رجع ندوز الجمهور هذا اللي عيشرفنا طبيعه الحال الحضور ديالو اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه لانه رغم اننا كنشوف الدوري انه في دواره 12 راه الدوله المنطقه كامله كتساعد انه ينجح علاش الناس لا كما كتشوفوا مول الزيتو البغاده الملالحه ولي الحمو دوار كاملين من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح ويعطي واحد الصوره ونصبغ جميع المناطق بدون استثناء رغم كنشكروا راح تقريبا نكمل الشكر ما تنسى شي واحد راه غادي كيكمل الشكر للناس المجاورين لينا لانهم كان لهم اليوم الشرف انهم يساعدونا لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطي واحد الصوره